حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشاعت فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتیلیوں کو ملا کر قرآن مجید کی آخری تین سورتیں سور اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل عہد اللہ یلد ولم یولت وم یق الع احد سور فلق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمٰیملاؤذ برب الفلق من من من شر شر ازا وغب شر ما خلق منشرِماخلق منشرِ من شر حاسد منشرحاصن حسد اور سورہ سوراث بسم اللہ الرحمن الرحیم برب الناس الناس الناس من شر الاؤذبرآبناس ملکناس الٰثمِ الحناث صدور الناس من صدرس والناس پڑھتے ہوئے ان پر پھونک مارتے ہیں اور پھر اپنی ہتیلیوں کو جسمِ مبارک پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا پھیر لیتے ہیں ابتدا سر اور چہرے اور جسم کے بالائی حصے سے فرماتے ہیں اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وََ تین مرتبہ فرماتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 5017